nje okoline, još jedna zora sviće sipaj, piće, sipaj, piće, sipaj, piće, sipaj, piće Pijem Pi vino, stiže pismo, piše da je opet ništo hitno spuštan si dro, nije fino, bit tiho, ja sam psiho sve je mirno, nemam ništa sitno, to je tebi uvek bilo bitno sve je kod mene uvek striktno, ništa vidno, sve je nisko, mala mala Uče sve bi pare spisko tvoju bresku javi javi stisko a ti nikad ne bi prizno nema šta da te brine svuda oko nas su mi neka 47 takvo je stanje okoline Ti si ona bez pardona Ti nisi kao ona i ona Ti si prava ona jedina Ti si jaš svaka je nebitna Treba mi kreditna Ne treba predigra Ti si trska i sebična Mala je nemila Mala je prebirna Nema šta da te brine Svuda oko nas mine AK47 Takvo je stanje okoline Još jedna zora by tvoje dupe nema srama spreman sam za brdo drama znam da nisi uvek dama nema veze što je prada tvoje dupe nema srama spreman sam za brdo drama znam da nisi uvek dama nema veze što je prada nema šta da te prinis u da oko nas u mene a 47 tako je stanje okolo još je dozola Sipaj piće Sipaj piće Sipaj piće Nema šta da te prine Zvuda oko nas umine AK-47 Takvo je stanje okoline Još jedna zora zviđa Sipaj piće